Chelemen Hunor, el e violent la adresa coariei PSD-ALDE, nu poți să impui totul de la partid. Ce l-a enervat pe liderul UDMR? <totipători> liderul UDMR Chelemen Hunor a lansat o critică severă la adresa alianiei de guvernare PSD-ALDE, ca urmare a declarailor unioniste în privina Republicii Moldova. Nu poți să impui totul de la partid, a mai spus cu unor despre modul în care funcționează guvernul de niciul. Am vorbit cu Inotri despre unirea cu Republica Moldova. Nu poți să arunci o într-o asemenea aventură. Un asemenea revizionism irresponsabil în 2018, a declarat președintele UDMR unor într-un interviu acordat. Liderul UDMR a spus ce nu poate da calificative guvernului Dencil deoarece nu au trecut nici necar 100 de zile, dar problema este legat de modul în care se iau deciziile. Cred ce problema cea mai mare este una politică, a coalii PSD, Aldes. <fie> Unde se iau deciziile care sunt importante, în executiv sau în partid? În mod normal, deciziile se discut în partid, dar trebuie asumate de guvern. Responsabilul e până la urmă premierului nu poti să impui totul de la partid, a explicat Hunor. Eful formăi etnice maghiare este de părere ce Laura codroacovesi nu va fi revocat, filmul s-a terminat, din punctul meu de vedere. Am propus ca subiectul să fie scos de pe agenda. Elemen Hunor spune ce nu se va ajunge la suspendare din cauza lui povestii ce UDM nu ar susține suspendarea lui Iohannis.